پتا نہیں کیا بات ہے جب میں یہ یونیفارم پہن لیتا ہوں اور جب میں اس طرح تیار ہو جاتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی آج تک یہ بات کہ جب میں یہ پہن لیتا ہوں تو میرے اندر کیسی طاقت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی ویکنیس اور یا کوئی ڈر یا کوئی خوف میرے اندر سے جیسے نکل جاتا ہے جب میں یہ یونیفارم پہن لیتا ہوں